يَوْمَئِذٍ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي أُعِدَّتْ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّر طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى وَجَاءَ اللَّهُ anasema Allah subhanahu wa ta'ala mfano wa hiyo pepo ambayo Mungu aliandaa kwa sababu ya waja wake ambao ni wachamungu. Allah anasema ya kwamba katika pepo hiyo ameiwekea utajiri uliokuwa mkubwa sana. Na miongoni mwa vitu alivyoandaalia pale ni kwamba anasema ya kwamba kuna mito ya maziwa yasiyuvunda, maziwa yasioharibika. Wewe hakuna kwenda kunua kafetaria. Unavutaka tu maziwa ni ni kukoga, ni kufanya kila kitu. Na katika pepo hiyo kuna mito tena ya asali, asali iliyokuwa nzuri, safi. Huyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ndivyo anavyotuambia ameandaa kote. Tena hivyo hivyo katika hiyo pepo, Allah anasema kwamba na kuna mtu tena wa isi pombe, isiolevya, pombe isiolevya kwa wanywao. Sio kwa kila mtu, wale kunywa pombe. Tena ni pombe isiolevya. Hapa na pa dunia huko peponi. Na watu gani? Wacha Mungu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anatuambia mfano hiyo pepo ambao watairishi wacha Mungu. waja wa Allah Tunakwenda moja kwa moja kwa mada yetu tumeianza na hii aya ya kuzungumzia vinywaji vya peponi kuna sababu maalum lakini mada kamili ya anwani kamili ya mada yetu ni kwamba nazungumzia kusikana na soda soda ambayo tunaipenda Soda ambayo ni nzuri ni kinywaji ambacho kinapendwa duniani kote lakini imegundulikana kwamba soda ina sumu inaua ninj wetu kwa kiwango kilichopoa kikubwa sana lakini watu tunapenda imegundulikana ya kwamba soda ni kinywaji cha pili kinachopendwa duniani baada ya maji nikifanya ambacho kinaongoza tena biashara ya soda ni biashara inalipa sana duniani kote lakini licha ya hivyo soda ni sumu soda watu tunazipenda, unaipenda ninaipenda wanaipenda lakini soda ni sumu na ina sumu hiyo kwa kali na madhara mengi sana Mnywaji wa soda anakutanana na vitu vingi mmoja soda inatuletea madhara ya kansa Nataka nikwambie sababu kumi ambazo zitakufanya ubaki unafikiri fikiri, fikiri mara mbili tena soda. Ninywe ni sinywe. Soda inakuletea ugonjwa wa kansa. La kwanza, soda inakuletea ugonjwa wa kisukari. Soda inakuletea ugonjwa wa figo. Soda inakuletea nini? Soda inaongeza sumu mwilini soda inaleta unene na kitambi unene kuwa na faida yoyote kuna watu wengi leo na vitambi unasema sema soda inaleta tena ugonjwa vile vile inaongeza sumu tena mwilini soda inabadili rangi ya meno na kuna kitu ambacho inaleta addiction addiction ni unge, ni wa vitu soda inaleta upungufu wa madini muhimu katika mwili na mengine tu mengi Hivyo ni vichwa vya maneno tumekwenda tunazungumza ambavyo soda ina via ni maradhi ambayo yanasababishwa na soda ambayo wewe unaipenda mimi naipenda na yule anaipenda duniani nzima imetokea kuwa ni kinywaji cha pili kunywewa na kupendwa na kutoka na kuingiza tena pesa nyingi baada ya maji huyo ni soda Ni kwamba kunako hutuba yetu kunako mafunzo yetu ya leo tutazame polepole pole uchunguzi tutagundua kwamba soda ni mtu mbaya ni kinywaji kibaya sana ndio maana ala katika pepo alivyoweka asali aliweka maziwa mpaka akaweka pombe isiyolevyo kwa nyao hakumuweka soda watu walipo kifikia mungu alisahau kuweka soda au imekuwa aje hajasahau kuweka soda mwenyezi Mungu lakini alikuwa na sabwa wala hakughafidika kwa sababu wanasema mwenye katika Qurani ya kwamba wala qad khalaqna ma kunna 'anil khalqi ghafidin tayari mekwekeni mbingo au njia saba juu yetu sab'a tara'iq ma kunna 'anil Aliyuumba hakuwa mwenye kuhafidhika katika uumbaji wake, hakuwa mwenye kusahau kama aliacha soda, alijua kwamba ni kinywaji kibaya sana kinaathiri afya ya kwa sababu inaenda. unene wake kitambi, uneni. kweli ni sababu ya utajiri au furaha ambayo anako ipo Mungu ndo anajua zaidi. Na kualiwa, soda tina, sima, kupunguza unene niko ni mzito sana nenda ufanye jimu nenda ufanye unachokitaka chochote lakini kama bado unatumia soda rafiki yangu kwenda kwa kufanya jimu unapoteza wakati unafanya jimu unatoa kwanza ile sumu kuseme takriban kumi lakini unapokunywa soda unatumia 40% so, umekata nini na unafanya nini ningine kama upungufu wa madini muhimu katika mwili soda ina chemical ambayo inaitwa uh, inaitwa phosphoric Asidi. soda ina asidi fosforiki ambayo ni kamikali ambayo huziwia mwili kuchukua madini, huzuia mwili kujitegemea na inafanya nini? Mwili usipate calcium kati ndani ya nini? ndani ya chakula. Sasa hapo unasikia chakula Kikichakusa, jinsi ya uji sapata ndani ya chakula umuhimu takuja kupitia katika afya ya binadamu na kalsium ikosekana mifupa itakuwa haina nguvu na mishipa hapo saa unazidi nini afya ya binadamu inazidi kudhoofika tukisema ugonjwa wa kansa <coughs> soda soda ambayo inaitwa caffeine au caffeine kwa neno ambayo wana, wana inahusishwa na kansa kansa ya utumbo kansa ya kansa ya utumbo kansa kansa ya kongosho kansa, kansa ya matiti pamoja na pressure ya damu yote nini soda yamenisoda na siwezi tuvina leta mpaka na nini na wakana tuletia na kansa upungufu wa madini wa kuongezeka kwa kuongeza sumu tena katika mwili mwili wa binadamu una sumu nyingi ambazo zinatokana na vyakula ambavyo tunakula sisi tunakula vyakula bila kuna uchunguzi wote bila kufanya utafiti tu tunakula tu ili tunakula ili tuzaze tumatumbo lakini hatuli kwa kutaka tui kutaka faida ya mwili hatuna hii kula tu ili tupate kuishi tuna mwili wetu sumu ya vile vyakula tunavyovila tunakunywa na soda tena manake tunaongoza tunaongeza nini tunaongeza somo mwilini atakayefuna kama vile tukichukua katika habari ya kufanya nini ugonjwa kisukari mtu yote atakayekunywa soda moja soda ambayo unazinya wewe na tukisema soda ni nini labda mtu atataka jisawishe kwa sababu tunazipenda soda ni ile unaiita orange ni soda ile fanta Kusikia fanta au ifana au ansiri au tusemene ni katika lugha nyingine ni soda hivyo hivyo ifana na wengine wanajua ni lugha gari wanaite kila mtu kutokana na lugha yake na bana pakofanta pako pakokakola pako pakio pako, pako inaitwa pako jinja pako pako Vitalo, pako tropikale, hizo zote ni soda na katika nchi zingine kwa zingine zinaitwa kama hapa unasema juice fanadium kuna seven up na kuna kingsley na zingine ambazo sikuzitaja, ambazo wengine nye, manajua zaidi yangu yeah. hizo zote ni nini hizo zote ni soda ambazo zinakuja kuathiri mwili wa binadamu lakini watu wanavyostengeneza zinaonekana pamba wanakuja kutusaidiza sisi wanatusaidiza wapi kama sio kutu ya yetu ndio maana kichunguza wazee wetu wa zamani wana maradhi madogo sana walikuwa maradhi madogo, madogo sana. kipengeli soda inaharibu rangi ya meno Soda soda tunazipenda inakubadilishia rangi ya meno. Jamena hakuna mtu yeyote mtu asiyopenda meno yake awe ya masafi msafi, ya yakona muonekano mzuri ya mvuto. Lakini baadhi ya soda ambazo tunakunywa au tunazozipenda utakuta kuna watu ambao meno yao yashanga badilika. Wanajifikiri ni kwa nini? Ni vitu ganja mema ni wangu mabovu. Chunguza soda unazozinywa hata na baadhi ya kahawa. Paka soda inaitwa Red Bull somo kali sana lakini sihatuoni sihatujui hivyo sasa vinatuletea tindikali ambayo inamjia kushambulia meno yanaharibika tena kwa muda mfupi hasa kama una matatizo ya meno kama meno yanakuvuruga yana yana uni muda wako mwafaka wa kuachana na soda ambayo unaitumia soda ambayo unainywa ili upate kuimarisha meno bila hivyo nao miaka kadhaa inayokuja watakuweka meno ya plastiki mkula unayatoa au tuseme mkula anaanza kunjia kuyatoa na baki kama dingi ala tukingi hivyo hivyo namba ya 8 kama saba wala nane ni kwamba soda inatoa kitu ambacho ni addi addiction au addiction hiyo nyingine na kitu ambacho kusema addiction kuna kitu ambacho kinaitwa ulevi Watu wakisikia ulevi wanafikiri ni pombe, hapana. Ulevi ni kile kitu ambacho kinakutawala. Umeshakizoea, hauwezi ukakikosa sasa. Kuna baadhi ya soda ambazo ukizizoea sana ni lazima uipate Na ukiikosa hiyo siku mwili utangaika kama vile kuna vitu umeilimepoteza umepoteza umekosa. Na ukiipata mwili unatulia, unapata amani. Mm? Hayo ni majionea kwa mwenyewe Soda ambayo inaitwa dreaming imenifanya ime mnasili bila yeye usikw na ikosa na chakula na siani kibasi mwenyewe na wengine wanajua sana hasa hicho kitu ambacho ni kibasi unamkuta mtu miaka yake mashallah labda ishirini lakini ukimwangalia tukichukulia kwanza katika upane tumeona vipengele kalivuni vikaribuni vinane kama sio vitisa ambavyo ni vipengele vya maradhi ambayo ambavyo au maradhi ambayo, ambayo husababishwa na nini na soda tukichukua kipengeli cha kama vile kisukari inasemekana ya kwamba inajulikana ya kwamba yeyote atakayekunywa soda mmoja basi inahesabika amekunywa vijiko kumina, vitatu vya sukari hasa ukinywa soda tatu ni vijiko vingapi au basi sema magdumu tu basi tusisemeti kwa ule mali kunywa soda tu, tu vijiko, vijiko kwa si soda moja vijiko kumi. soda tatu ni ngapi vijiko peke yako ndio sasa kwa hiyo <coughs> kama inavodulikana e, na ilivyopangiliwa na wale watengenezaji wa soda kile kitu ambacho kinawavutia watu katika kunywa soda ndicho ambacho ni sumu Mbona ukihonja tu soda utaipenda tu. Kwa sababu ukishakunywa soda, soda ina sukari inakwenda inapandisha nini? Inapandisha ile utamuwa soda inapandisha sukari katika mwili. Alafu nakongosho, kongosho hutoa nini? Nakongosho, kongosho hutoa harmony ya insulin. Na hiyo insulin inafa nini? Insulin ndio inakuja kuzidisha nini? Kuzidisha upungufu na kwenda kufanya insulin resistance kuwa ndogo kutokuwa na nguvu hapo gisi unazidi kunywa soda ndipo hali inazidi kufanya nini kuzina kisukari kinazidi kukweya chingi. alafu kingi samahani la kama vile unene na kitambi unene na kitambi ni tofauti uh -huh. ukisoma katika vitabu vyote kama vile wanachuo watafiti wachuo cha havadi watachuo to anachuoa wa, watafiti wachuo cha havadi wamegundua kwamba yeyote ambaye anakunywa soda hunenepa zaidi mara mbili <coughs> hunenepa zaidi mara mbili kuliko mtu asiye kunywa soda mfano muangalie shabanibisho anapenda zake Sprite angalia unene wake mtatembea mta naye mtachangia ch mnakula chakula kimoja na nini lakini kwa sababu ni mpenzi wa soda angalia unene wake mashaallah onekana tajii kitambi unene hivi kweli ni sababu ya utajiri au furaha ambayo anakoipona nayo Mungu ndo anajua zaidi na kwa hiyo leo unajua soda tiyana tunarudia inawezekana sema ataende kupunguza unene Niko ni mzito sana nenda ufanye gym kabisa soda natumaliza lakini si tunaipenda na wangezunguzage vitu ambavyo ni vibaya huwa vinapendwa na mwanadamu. hasa atajiuliza mtu kwa nini tumeleta aya hii hapa kutakuwa sababu soda imegundulikana ya kwamba mtu ambaye anakunywa soda moja kwa siku ukihesabu kiwango hicho kwa mwaka mzima atajikuta amekunywa madumu hamsini na masita ya soda. Unaskia lojanga soda moja kwa siku Ukiisabu kwa mwaka utajikuta umekunywa madumu 56 kwa mwaka. Kitu ambacho ni kibaya sana kwa afya ya binadamu. Lakini tufanyeje? Ndo hivyo jinsi ilivyo. Hapo kuna watu ambao watakunywa soda mbili kwa siku, soda tatu mpaka kuendoa fikira ngapi kwa mwaka? Sio kubwa sana. Hasa hiyo hiyo soda inaonekana ya kwamba ambayo, ina sumu ambayo ni kwanza ina sukari nyingi ina vitu mbili zile gezi wanaziwekiaga vitu vinginevyo vinatua, lakini si tunazipenda wanadamu ndio maana tutagundua kwamba katika vitu vinywaji ambavyo Mungu alivianda alivi peponi hakuweka yeye soda hata siku moja Hasa soda ina madhara kwa afya ya binadamu na ni sumu japo tunazipenda. Leo ninakuzungumzia, ninakutahadharishieni kwa sababu nimezunguzwa kwamba yeyote atakayeukoa nafsi ya mtu mmoja, basi ni sawasawa na jinsi ameokoa nafsi ya kijiji kizima. Vilevile na atakayangamiza nafsi ya mtu mmoja, basi ni kama vile atakwae amiangamiza nafsi ya kijiji kizima. Watukufu waja wa Allah ni kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kitu chochote isipokuwa kuna kwa kuko na sababu maalum. Sasa hebu tazama katika soda kuna madhara mengi sana. Mnywaji wa soda Anakutanana na vitu vingi. Mmoja soda inatuletea madhara ya kansa. Nataka ni sababu kumi ambazo zitakufanya ubaki unafikiri fikiri mara mbili tena soda. Ninjwe ni nywe ni Soda inakuletea ugonjwa wa kansa. La kwanza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 Soda inaleta unene na kitambi. Unene usio kuwa na faida yoyote. Kuna watu wengine ukiona uko nasema mashaallah. Soda inaleta tena ugonjwa. Vile vile inaongeza sumu tena mwilini Soda inabadili rangi ya meno na kuna kitu ambacho inaleta inaitwa addiction. Addiction Mungu kama kuna athari. Nasituwekee. Sange tuwekea tu lakini akatukataza tusinywe hiyo soda. Hapana. Mungu alitujua binadamu hatusikiagi, Hatuambiliwi Anakumbuka kipindi alivyoweka kila kitu le bonheur inexplicable katika katika Eden eh, katika bustani akamwambia Adam na Hawa ingieni katika bustani kuleni kunweni kila kitu lakini wala takraba hadhihi shajara. ule mti kabisa uko katikati ya bustani msiguse msijemkaingia katika makosa lakini alichowakataza ndicho alichokifanya ndio maana kuna wamoja wanakuta katika nyimbo zao nakwambia Adam na Eva walienda na Zambi asifu za wanaimba vitu vingeti itonda babujijwe ni mana ni dio Mungu alimwambia kule ni kila kitu, tout le bonheur Mungu alikuwa katika bustani. Alikwaambia tunda lile, ule mti monsieur tu aliwakataza lakini wakafanya nini wakati kwa wakala? Kitu ambacho Mungu alivona sana katika pepo. Adamu na mkataza kitu namwambia kana madhara yake ana kitumia. Sasa nikiwe Mungu akaona, nikiweka niki soda katika pepe kama tunavyoweeka asali maziwa mm, vinywaji tofauti ambao vinawarisha wanadamu wanavipenda nikiweka na soda hata, zaaji, mnizimu, tutainwa, na najua wanavoipenda hata nikiwatakataza aje watainywa hasa Mwenyezi Mungu akajua kutayinywa na ishatukataza na tukishahiyo tunafanya nini tena hii soda inaongeza kasi ya uzizi kasi ya uzizi kwa mtu ah, kasi ya uzina inaongezeka kwa kiwango kikubwa ni kutokana na soda soda inaongeza vitu vingi sana vibaya katika miili wengine hapo labda miaka yetu ni 20 lakini kiangalia hivi ukweli miaka yetu ukweli ni wala tano, wala thalathini. lakini ukitoaangalia kwa etu, eh miaka nini zile soda ambazo tunazipenda na sio sisi wenyewe hata ukijiangalia utafuna jiambia kitu hichi kitambi kweli ni cha raha soda na kunuma hii kweli Ichi kisukari nacho chunguza vizuri utajikuta ni zile soda ambazo unazinywa hasa Mungu alikaata alijao akituwekea pale akitukatisa soda ni sumu tutakunywa hasa hataki kwa anajua peponi panaingia ni watu wazima hakuna mtu wa kisukari ataingia peponi hakuna mtu wa kansa ataingia peponi hakuna mtu mzofanana mzee mzee ana miaka 25 4, baini, mze, mze. peponi Aha, peponi panaingia wa vijana wenye nguvu pendeza pendeza Mwana wanapa hasa Mwenyezi Mungu nini akaacha soda peponi sio kwamba ni sahau anajisifu anasema wa kuna ani khalqi hakuwa kusahau hakuwa mwenye kughafilika aliacha anayajua katika soda kuna sumu iliyokuwa kama tulivyoona na tunaendelea kuona soda ni kinywaji ambacho kina, kina mtu unavokinywa maji madogo ndani ya mwili wako Ee, na kina kiwango kikubwa cha sojumu ambayo humfanya mtu abaki kwa abaki na maji madogo vile vile alafu vile vile utakavyokuwa na maji madogo katika afya yako lazima utapata mwathiriko wa figo na kushapata methali kwa figo ndio vile tu anaitwa kama ni kid kama inaitwa ni kid katika lugha nyingine kama ni kid na istone sijui wangine. na ameweka katika m, katika nyongo ya binadamu hivyo basi mwisho ni vizuri kubadili mfano ni vizuri ni vizuri kubadili badala ya kunywa soda tumia maji tumia jusi, na mazi